عالكاميرا الزينه عالكاميرا الزينه صور وقتني عالكاميرا الزينه شوفنا تصويرك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 كمعروف يظل صافن على التصوير اللي على الاجدين سولد زومك القناص على الاجدين سولد زومك القناص واللي يشوف شغلك ما حد يعوفه واللي يشوف شغلك ما حد يعوفه